Віддали мені ось такий ретро-нетбук. Зараз подивимось. 10-й місяць 2009 року виготовлення. Packard Bell. ПАВ-80. Він розрахований був ще під Windows XP Home Edition. Є серійний номер, бачите, для Windows. Так як Windows XP вже зараз не актуальний, то серійний номер, я думаю, не грає ролі. Ось так він виглядає. По параметрах процесор Intel Atom, одноядерний, по-моєму. Інтегрована відеокарта від Intel, 160 ГБ жорсткий диск і 10,1 дюймів екран. Що ж, подивимось, що можна буде з нього зробити. Ось так виглядає цей нетбук після того, як я йому зробив чистку і профілактику. Зовсім інший вигляд має. Тепер ним вже можна пробувати і користуватися. Єдина проблема, яку я тут знайшов, це зломана клавіша DEL. Завантажувальна флешка вже готова, записана. Тож зараз будемо пробувати встановити хайку на цей старенький нетбук. И вот у нас запустился встанавливач. Найперше нам дає обрати мову встановлення. І в списку мов також є доступна українська мова. Обираємо і натискаємо «Інсталяція хайку». Продовжуємо. І нам необхідно спочатку створити розділ. Переходимо в «Налаштувати розділи». Є в нас наш жорсткий диск. Нам потрібно його спочатку ініціалізувати Intel Partition Map. Записуємо зміни. І тепер можна створити розділ. Обов'язково ставимо галочку Активний розділ і залишаємо тип розділу B-File System. Записуємо зміни. Тепер його потрібно відформатувати. Як B-File System. Назву залишаємо Хайку. І все решту залишаємо теж без змін і натискаємо форматувати. Я думаю, жорсткий диск у нас вже підготовлений. Тепер потрібно його обрати. І почати встановлення. Процес встановлення протікає досить швидко. Не така велика кількість пакетів для встановлення системи, 470 пакетів всього видно. І процес йде дуже швидко. Ні Windows, ні Linux так швидко не встановлюються. А ще з врахуванням того, що тут досить слабенькі параметри нетбука, хоча я й Трохи збільшив об'єм оперативної пам'яті. Десь валялася планка на 2 ГБ, я замінив ту, яка була тут на 1 ГБ. Тобто, поки я це показував, в нас вже закінчилося встановлення системи. Нам лишилося лише перезапустити ноутбук. Це наша система готова до роботи. Інтерфейс порівняно з Windows виглядає досить незвично. Кнопка пуск, точніше, кнопка, яка відповідає пуску в Windows, знаходиться в правому верхньому кутку. Тут можна подивитися, які є налаштування в розділ Preferences. Можна задати параметри мережі, наприклад. До речі, треба подивитися, чи Wi-Fi він буде сприймати. Так, ось це є Wi-Fi. Мережа. Так, бачу в списку. наша підключена і наступне що я хочу зробити це подивитися на оновлення системи чи є якісь оновлення це ми дивимося в розділі applications і програма яка відповідає за оновлення це називається software updater Є в нас оновлення. 43 пакета є для оновлень. Просто встановлюємо їх і все. Оновити зараз. І чекаємо кілька хвилин, доки будуть завантажені всі ці оновлення. Оскільки йде завантаження пакетів, то це ще раз показує, що в нас є стабільне підключення по Wi-Fi. Я думаю, що оновлення займе деякий час, тому я зараз призупиню відео, а після того, як встановлюється оновлення, покажу вам далі, як працювати базові навики роботи з цією системою. Так, як я і говорив, після встановлення оновлень зараз необхідно перезавантажитись. І після цього я покажу, як можна зробити деякі налаштування системи і встановити програми з репозиторіїв. Тема завантажилась. Переходимо в Applications і тут є така програма називається Haiku Depot. Покажу крупним планом назву. Це є якби, менеджер програм. При першому запуску питає, чи можна буде відправляти анонімні дані про використання систему Hykodepot сервера. Можна відмовитися, це ні на що не впливає. І тут у нас є дві вкладки, рекомендовані пакети і всі пакети. І також є список категорій. І можна шукати програму також по назві. Знизу видно йде отримання даних з віддалених репозиторіїв для того, щоб показати інформацію, які програми є доступні в системі. Теж виникла якась проблема під час оновлення даних, але це, можливо, пов'язано з самою мережею. Тут бачимо, є досить велика кількість ігор, таких як в Linux, теж доступні. Якщо стати, наприклад, на конкретний рядок, то показує опис. Тут можна перейти також на вкладку «Оцінки», «Журнал змін» і вміст – які файли входять в цей пакет. Попробую ще раз оновити репозиторію, тому що мені не показує… Так. Як я і говорив, це є проблема з мережею. Можливо, десь перезавантажувався роутер. І тому втратили Wi-Fi підключення. Я бачу, я трошки помилився на рахунок процесора. Тут процесор все ж таки двоядерний. так, вже завантажився роутер мій і відновилося підключення до мережі. Спробую ще раз обновити. В принципі, можна тут просто подивитися перелік всіх програм. Забігаючи трошки наперед, хочу сказати, що тут Є доступно в програмах LibreOffice, тобто можна працювати з офісними програмами і використовувати також файли формата Microsoft Word, Microsoft Excel тощо. З, наприклад, зараз візьму для пошуку Office. Попробую зараз подивитися, що мені покаже по цих результатах. Ага, воно знайшло мені всі пакунки, які відповідають тим чи іншим чином і відносяться до офісних програм. Ось є LibreOffice. Для того, щоб встановити, просто встали на потрібний рядок і натискаємо інсталяція і назва програми, яка обрана. І внизу Бігунок йде, показує, які ще йдуть залежності і пропонує їх теж встановити. Застосовуємо зміни. Є якась в мене проблема з мережею. Періодично пропадає зв'язок. Ось нас в списку репозиторіїв, два репозиторії, які використовуються для програм. Якщо будуть продовжуватися перебої з Wi-Fi, то я зараз спробую тоді підключити цей нетбук кабелем і тоді попробую ще раз. Все-таки відкрита мережа має ряд обмежень. Так, зараз я за кадром підключу кабеля і тоді спробуємо ще раз. Я підключив мережу по кабелю. Якщо подивитися зараз налаштування мережі, показує під'єднано. Бездротових мереж наразі немає, тому що я бездротові мережі відключив. Спробуємо ще раз запустити Хайку под. Кабелю процес йде значно швидше. І тепер доступно розділ категорії. Можна вибрати аудіо, бізнес, девелопмент, едукейшн, геймс, графікс, інтернет, нетворк. Я оберу розділ спочатку продактівіті для того, щоб встановити офіс. займає деякий час, тому що це досить об'ємний програмний пакет. Він і в Windows і теж ставиться, трошки займає час, і в Linux і трошки займає час. Тому тут -то доведеться трошки почекати. Для вас я це все на відео пришвидшу, звісно. Хочу звернути ще увагу на те, що досить велика кількість програм, які тут є в репозиторії, також доступні є і в різних репозиторіях і в різних дистрибутивах Linuxів. А також деякі програми є і для Windows. Це є програма і для PDF. Багато є цікавих програм, які можна тут переглянути, встановити. Перейдемо в систему і утеліти, поки ще доставляється Офіс. Я покажу, яка програма тут відповідає за переключення тем-оформлення. Трошки більше це вікно, щоб було зручніше переглядати список програм. Нетбук має маленький екран, можна порівняти з моєю рукою. Тому не зовсім зручно на екрані дивитися довгі списки. Ось є емулятор DOSBox навіть. Можна запускати Старенькі досовські ігри, кого цікавить. Ось є теми менеджер програмка. Вона дозволяє змінити оформлення хайку, що ми зараз і зробимо. Ця програмка встановлюється досить швидко. До речі, ніяких паролів, які ви звернули, ніде я не вводив. Ще я думаю, що в системі можна налаштувати також вхід з паролем і так далі, але я цим ще не цікавився, оскільки ця система в мене викликає чисто спортивний інтерес, як в програміста. Я навіть скажу більше, я пробував на одному комп'ютері, на якому я вже раніше ставив хайку, встановити інструменти, за допомогою яких я розробляю програми, і мені це навіть вдалося. Тобто всі програми, які я писав, я теоретично можу перенести і зібрати під хайку. Бачимо, в нас встановився менеджер тем. Ми можемо його звідси відкрити і можемо деінсталювати, коли нам програму буде не потрібно. Так можна зробити з будь-якою програмою. Так, ми бачимо менеджер тем. І тут у нас збоку є список доступних тем. Ми можемо просто по них поклікати і подивитися, як вони будуть орієнтовно виглядати. Ось ця тема більш похожа до інтерфейсу Windows. Спробуємо зараз її застосувати. Подивимося, що ми отримаємо. Так, помінявся інтерфейс нас на звичному місці як кнопка пуск. В принципі, схоже трохи на Windows і на інші інтерфейси Windows подібні. В принципі, можна залишити цю тему, а можна і обрати іншу. для прикладу тема Win2K. Спробуємо застосувати. Бачимо, просто стали світліші кольори. Панель залишилася внизу так, як і в попередній темі. В принципі, можна тут трошки поекспериментувати. І навіть можна створити свою тему власну. Ще, напевно, встановити якусь, для прикладу, гру. Переходимо у відповідний розділ. Бачимо, є навіть кейф-сторі доступно. Працює, навіть є звук. Я зараз не буду грати. Так само можна тут подивитися по всіх розділах. Наприклад, в розділі відео я би рекомендував встановити пакет VLC. Ось є VLC Media Player. Можна буде дивитися кіно на цьому ноутбуку, він, наприклад. Також можна буде поставити програмку Calibre, це менеджер бібліотек, закинути електронні книги і читати на ньому також книги. Наразі я поки буду закінчувати це відео. Якщо зацікавить вас робота з цією системою, то пишіть в коментарях під відео, будемо разом розбиратися і разом користуватися. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити лайки. До зустрічі в нових відео.